السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اهلا وسهلا بكم في شرح جديد اليوم في هذا الشرح ان شاء الله سنجيب على جميع اسئله المتعلقه بالعربه التي تطرح في الامتحان فهذه هذه السلسله التي اقدم من من من 31 إلى 40 فهي كلها موجودة في الامتحان ونفس الشكل ونفس الصور لذلك إذا كنت مهتم بالأمر فستجد روابط السلسلات الأخرى أسفل الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك جديد القناة وكذلك لدعمنا تقديم المزيد الآن نمر لشرح الأسئلة التي تطرح في الامتحان والمتعلقة بالعربة السؤال كيقول واش مستوى ماء التبريد كافي باش نعرفوه كافي خاصه يكون ما بين الماكسي والميني كما كاتشاهدوا فالمستوى في الوسط يعني كافي الجواب رقم واحد المراية الداخلية إجبارية للسيارات من الواجب المراقبة دائما قبل الانطلاق فبالفعل المرايات الداخلية فهي واجب وكذلك المرايات الخارجية كل شيء واج... المرايات كاملين واجبين يعني الجواب رقم واحد وش من الواجب المراقبة ديالها نعم بالطبع فمن الواجب الضبط ديالها على حسب المستوى ديال الرؤية ديالك هاد الحمولة ما خاصة في الخلف مترو ثلاثة مترو من الواجب نشير للوجود ديالها بالنهار بالليل فبالفعل فهاد الحموله مخصهاش تجاوز من الخل... م... مخصهاش تجاوز من الخلف 3 مترو يعني الجواب رقم 2 وكذلك من الواجب نشير لها بالليل وبالنهار يعني الجواب 2 و 3 و 4 باش الشاحنه للمجموع الوزن ديالها مع الحموله هو ألفين و 500 كيلوغرام من الواجب توفر على شهاده تامين نعم خاص تكون شهاده تامين الضريبه على المحور لا ففي هذه الحاله ما خاصكش توفر على الضريبه على المحور حيت الوزن ديالها اقل من 3000 كيلوغرام هاد الضوء الجاذب اللي شعل كيعلم على ان المحرك سخن بشكل غير عادي نعم طبيعه العافية في كيشعل الضوء الجاذب فالمحرك كيسخن كي بشكل غير عادي من الواجب نقص السرعه ونتظر حتى يطفى ولا نوقف في الحال فين كيشعل لك هذا الضوء فمن الواجب توقف في الحال يعني الجواب رقم 1 و 4 مسموح بالسير بهاد الوضعيه غير في التجمعات السكنيه غير على مسافه قصيره ما مسموحش بالمره فكما كتشاهدوا الكراتنا يحجبون الرؤيه من اللور يعني الا بغيت ندور مارشاريير غنلقى مشكل يعني فهو غير مسموح بالمره يعني الجواب رقم 3 من الواجب تبدل مساحة الججاج بمجرد ما تبدل تخلي أطار على الجزاج فطبيعة الحال سوي غلاس إلى تاكلو غادي بقوي خبشو الججاج يعني من الواجب علينا أننا نبدلوهم الجواب رقم واحد يمكن لي نستمر في السير بهذه العجلة نعم لا فكما تشاهدون العجلة متأكلة من جهة دي اللي من من هذه الجهة دي يعني ما ليش أنني نستمر بالسير بها يعني الجواب رقم اثنان يمكن الاشياء المحموله فوق السياره تجاوز القدام ديال السياره وحده الخلف ديال السياره وحدو القدام والخلف ديال السياره بجوج فالحموله او الاشياء الطويله خاصها فقط جوز من الخلف ماشي من القدام فقط من الخلف وما تجاوزش 3 متر يعني الجواب رقم 2 التامين الادنى الاجباري على السياره يسمى المسؤوليه المدنيه الاضرار الناجمه عن الحوادث والاشخاص المنقوله فالتامين الادنى الاجباري فهو يسمى المسؤوليه المدنيه يعني الجواب رقم واحد الضغط الهوائي الصحيح ديال العجلات مشار اليه في وثيقه تعليمات المصنع من الواجب المراقبه ديالو على الاقل مره في الشهر فطبيعه الحال ف فهو يكون مشار إليه في وثيقة تعليمات المصنع وكذلك من الواجب أنك ترقب مرة على الأقل في الشهر يعني الجواب رقم واحد وثلاثة هذه السيارة تخضع على الفحص التقني السنوي لوصل لو على مرة خمس سنين وعشر سنين فبطبيعة الحال هذه السيارة تخضع يعني في خمس سنين وعشر سنين لا شيء إلى وصلات عشرين لا تخضع عليهم بجوج يعني الجواب رقم واحد واثنان هذا سؤال فخ باش نسوق هاد الشاحنه للوزن ديالها مع الحموله هو 3400 كيلوغرام من الواجب توفر على شهاده تامين الضريبه على المحور ففي هذه الحاله كما قلنا الوزن ديالها اكثر من 3000 كيلوغرام فمن الواجب انها تكون شهاده تامين دائما في كل الحالات وكذلك من الواجب تكون الضريبه على المحور المرايا الخارجيه على اليسر اجباريه للسيارات ولا إجبارية للشاحنات فالما رأي على الأسر فهي إجبارية لجميع أنواع السيارات وكذلك جميع أنواع الشاحنة يعني جواب رقم واحد وثلاثة هذا الضوء الجادي شعل هذا الضو هذا ديال الحصار نقص من السرعة ونتظر حتى يطفى نمشي عند الميكانيك حتى الغداء نوقف في الحال فالحصار الا شعل لك يعني هنا لك في مستوى الزيت ولا في الصفائح ديال الحصار يعني خاصك توقف في الحال جواب رقم ثلاثة كنحس باني كنسوق فوق الربيع نقوم بالحسره بقوه نرفع رجلي على دواسه السرعه نوجه المقود اليسر نوجه بسرعه المقود الليزر ففي هذه الحاله نرفع رجلي على دواسه السرعه ونوجه المقود شويه اليسر يعني الجواب رقم جوج و 3 الدخان كثير اللي خارج من جهاز انفلات الغازات كيعلم على ان المحرك ما مضبوطش مزيان بالطريقه اويا السهلاك كبير ديال الزيت فالبطاريه ما عندها حتى علاقه بالدخان و ودخل كتير كي يعلم على أن المحرك ما مضبوطش مزيان يعني الجواب رقم واحد وأنه هناك استهلاك كبير ديال الزيت يعني الجواب رقم واحد وثلاثة باش نطفي باش نطفي بداية الحريق يمكن نستعمل الماء مطفأة ديال الحريق الرملة ولا الغطاء ففي هذه الحالة ديال الحريق ما عمرنا ما كنستعملوا الماء فقط تستعملوا مطفأة ديال الحريق الإستنكتور والرملة وكذلك الغطاء يعني الجواب رقم اثنان و الفحص لفحص حاله العجلات من الواجب عليا نراقب الضغط الهوائي جنو... جوانب الاطار المطاطي البنيه ومستوى التاكل فباش نراقب خاصني نشوف الضغط الهوائي نعم وكذلك جوانب الاطار البنيه لا بنحجم ما كتغيرش مستوى التاكل يعني واحدة و 2 و خاصني دايما نراقب أضواء ديال السيارة نعم خاص تكون معايا مصابيح احتياطية فبطبيعة الحال دائما المراقبة ديال الأضواء خاصة تكون وكذلك خاصك تكون عندك مصابيح احتياطية يعني نجاب رقم واحد وثلاثة قبل الانطلاق من الواجب علينا نراقب مستوى سائل الحصار مستوى سائل البطارية حالة سمطات التحريك الميكانيكي الضبط ديال الأضواء فقبل الانطلاق مستوى سائل الحصار كان كنراقبوه وكذلك مستوى البطاريه وكذلك الضبط ديال الاضواء حالات الصمطاله ما نراقبه مجموع الوزن مع الحموله لهاد المقطوره هو 500 كيلوغرام باش نسوق هاد المجموعه خاصني نتوفر على رخصه السياقه من صنف باء و هاء فلا خاصني غي باء ماشي جوجهم يعني لا الجواب رقم 2 خاصني غي صنف باء إستهلاك المرتفع ديال الوقود يمكن ينتج على صفاية ديال الهواء موسخة، سياقة بطريقة متوترة، ضغط الهواء ديال العجلات يوجد بطارية فارغة، فإستهلاك استهلاك الوقود متيتعلقش بالبطارية فقط يرتبط بالضغط الهوائي وسياقة بطريقة متوترة وكذلك الصفاية مخدامش مزيان، من الواجب نقوم بمراقبة أجهزة الحصر من طرف التقني المتخصص كانت دواسة الحصار مرينة بشكل عادي بشكل غير عادي الا كانت السياره كتجر جهه عند اليسر نعم الجواب رقم 1 وكذلك الجواب رقم ثلاثة يعني كتحس الحصار ما مزيان العنايه بالسياره باستمرار عند تقني متخصص يمكن توفر عليا الاصلاحات الغاليه نعم الا كنتي كتعتني بالسياره وكذلك تنقص من احتمال وقوع الحوادث يعني الجواب رقم واحد وثلاثة 3 من الواجب عليا نراقب دائما دائماً الاشتغال الجيد للأضواء الحمرين النعام والأضواء التوقف فالأضواء دائماً خصنا نراقبهم كاملين يعني لجاب رقم واحد وثلاثة مستوى زيت الحصار كان في الحد الأقصى في الأسبوع الماضي نزيد غير سائل خاص كي عليا بالمراقبة للأجهزة الحصر ديالي عند الفحص المقبل هنا استهلاك غير عادي لمستوى الزيت يعني خاصني نزيد سائل خاص وكذلك خصني نراقب الان العربه ديالي مسموح لي نستمر في السير بهذه العجله بالنسبه للمسافات قصيره فلا هاد العجله متاكله يعني ما خصنيش نستعملها بتاتا الجواب رقم 2 مستوى السائل اللي في هذه البطارية مضبوط نعم لا فكما تشاهد هذه البطارية في هذه الأول فهو ما وصلش لماكس الميني هنا هابط هنا طالع هنا شوية هنا هابط هنا طالع يعني فهو ما مضبوطش الجواب رقم إثنان لا العناية بالسيارة باستمرار كتحد من أخطار وقوع أعطاب نعم الا كنتي كتعتني بالسياره ما تبقى تطيح واش كتنقص من مده صلاحيه السياره لا باب العكس كتزيد من مده صلاحيه السياره يعني نجاوب رقم 1 و 4 على نفس المحور يمكن لي نجهز العربه ديالي بعجلات ذات نوعيه مختلفه نوعيه يعني ماركه عجلات من شركه وعجلات من شركه نعم البنية لا خاصني نفس البنية يعني نفس الحجم ماشي ندير رويدة كبيرة و صغيرة يعني الجواب رقم واحد و اربعة الأقراص وصفائح الحصر لازم دائما تغير في وقت واحد ف لا ماشي لازم دائما تغير في وقت واحد ف يمكن لك تغير كل وحدة بوحدة يعني الجواب رقم اثنان لا من الواجب على السائق يراقب دائما نظافة الأضواء الخلفية ف نعم النظافة ديال الأضواء الخلفية وكذلك الأمامية خاصها تراقب دائما الجواب رقم واحد الفحص التقني الإجباري للعربات للعمر ديالها كيزيد على خمس سنين من الواجب يتجدد فبطبيعة الحال دي معروفة من الواجب يتجدد كل عام يعني الجواب رقم واحد واجب عليا نزيد الزيت ديال الفرامل فكما كتشاهدو الزيت ديال الفرامل كاين ما بين الماكسي والميني يعني لا ماشي من الواجب عليا انني نجد الجواب الجواب رقم جوج مستوى الزيت ده المحرك مضبوط فكما كتشاهدو مستوى الزيت هو كاين ما بين الماكس الميني يعني انه مضبوط يعني الجواب رقم واحد نعم مراقبه الاضواء الاماميه كيضم كي آه نظافه الاضواء وضبط الاضواء فنعم خاصك تهتم بنظافه الاضواء وكذلك الضبط ديال الاضواء تشوف واش خدامين واش شي بوله محروقه يعني الجواب رقم واحد و 3